Benvinguts i benvolgudes a un nou capítol dels poetes catalans, temporada 1. Una vegada més amb nosaltres, Robert Benitis. Hola Robert, tot bé? Hola Neus, sí, tot bé. preparam per al nostre següent poeta. Qui serà? Salvador Espriu i Castelló. Salvador Espriu i Castelló va néixer en 1913 i va morir en 1985. Fó un poeta dramaturg i novel·lista català considerat un dels renovadors juntament amb Josep Pla i Josep Maria da Zagarra de la prosa catalana de las fórmulas nocentistas. La producción literaria de Espriu es extensa, pero cal destacar el poemar y cementerio de cinera, el caminal y el mur y la pel de Brau, probablemente la seva obra més coneguda en que desenvolupa la visión de la problemática histórica, moral y social de España. Espriu veíaía correccións constantes a las hebas obras, ja que buscava un català modern, lliure de mots, cultes i medievalitzants introduïts pel noucentisme. Els darrers anys del franquisme va coincidir amb els de la seva màxima popularitat, tot i que portava una vida molt reclosa. Amb el pas del temps, es va anar convertint cada vegada més en una persona inaccessible, de manera que ja no assistia ni a les presentacions dels seus llibres. Tot i això, en privat tothom els descriu com una persona molt sociable. A partir de 1969, se li va proposar per al Premi Nobel de Literatura que no li fóu concedit. El 1972 rebé el Premi d'Honor de les Letres Catalanes. Robert, quina poesia de Salvador ens tens preparada? Perquè l'entonis amb compassió-amor. Doncs endavant. Perquè l'entonis amb compassió-amor. Que no sigui prou la cançó de l'odi, nascuda de la injusta i llarga humillació. Ara en despenyen uns dits piadosos, de les forques senyorials de la paraula i cau a poc a poc la clara pluja, en aquesta terra nostra de pobres sembrats. Oblido dolçament les zones i les hores, i la por de morir m'has una tranquil·la, mirada de caminar molt cansat a la porta de l'hostal silenciós i càlid de la nit. En ja quedava la Ramó de les amples aigües. En criden el repòs del profund desert. El meu maligne nombre se'l salva en la unitat. Realment molt bonic, Robert. Adeu! Adeu.